Jalan raya dengan anak-anak memang best Tapi menyeramkan Kau tahulah budak-budak lelaki kan Rasaklah Mampu meruntuhkan iman Tuan Buma Selamat aku ada baca buku ni Jadi yang nak kongsi sikit lah Tip bila bawa anak untuk jalan beraya Kamu cikgu tak sedut ingos? Pertama, bila kita nak jalan raya kita mesti kena prepare fizikal dan mental anak-anak fizikal maksudnya kita kasi dia cukup tidur cukup makan dan mental pula kita pre-empt dia kita ingatkan dia yang kita nak pergi rumah orang dan jaga diri baik-baik jangan lari-lari jangan kata kata orang jangan buat bising jangan gaduh-gaduh kita pre-empt dia sebelum masuk rumah Kedua, kalau anak buat hal dia bising, dia nangis, dia lari kita minta dirilah, kita balik jangan assume tuan rumah macam faham kita Ketiga, sebelum keluar rumah tu kita siapkan projek untuk anak-anak kita bawa lego, kita bawa paper krayon, buku untuk isi masa kosong dia jadi dia boleh busy sikit dan yang terakhir, kita sebagai ibu apa, kita kena banyak-banyak istighfar. Sediakan diri kita dari segi mental. Jangan cepat stres. Anak kalau tantrum, kita peluk, kita istighfar. InsyaAllah, dia akan relax.